إذا مش عارفي شو لازم تعملي بحياتك وحاسي إنك ضايعة ومش مرتاحة أبدا من وضعك ساعتها اجبري حالك تغيري النمط اللي عايشي فيه وإذا ما قدرتي لحالك، استشيري حدا يساعدك، المهم ما تضلي مصبرة مثل ما أنت، بلشي غيري بالروتين اللي عايشي فيه، روتين أفكارك لتزيد مناعتك النفسية، روتين قراراتك وأفعالك لتزيدي من إنجازاتك، وروتين تواصلك مع الناس لتكبري وتتطوري وتحسي بأهميتك، إذا بدك حياتك تتغير لازم أنت تتغيري، ما في حل تاني تحكمي بحياتك وعيشيها صح.